شخص سافر أيام الحج من الرياض إلى المدينة المنورة وليس هو محرم ثم سافر من المدينة إلى جدة ومكث فيها 15 يوما وهو مسافر بالطائرة من مكان سكنه في الرياض ولم يكن قصده الحج ولكن الزيارة ولما حضرت أيام الحج أراد أن يحج وحج وكمل حجه هل يلزمه الهجو؟ لأنه من سكان الرياض وأحرم من مقاتل جدة وهل جدة من المواقيت لا ما يلزمك ما ماذا جاء إلى جدة ما قصد حج ولا عمرة اهل الزيارة، ثم صادف الحج وأحرم من جدة بالحج فقط بدون عمرة ما, ما عليه شيء، أما إذا أحرم بالعمرة من, من جدة وتمم العمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بهما جميعا من جدة فعليه الهد لأنه يعني متمتع، أما إذا أحرم بالحج مفردا من جدة صادف الحج فيها وأحرم منها فلا بأس عليه، يكون مفردا يكفي. وفق الله.